بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی سب سبسکرائبر سب ویورس خیریت نال ہو دوستو میں عمران اسلم وڈیچ تصویر دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی دوستو اچ تاریخ ہے پانچ اٹھواں مہینہ دو ہزار انی تو وار دوستو سموار تے ویڈیو دا نہیں پتا اج اپلوڈ ہو جاندی کیونکہ کافی ٹائم کئی بار لگ جات ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوتی دی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ امید ہے خیریت نہ ہو وہوں یہ گاواں بھی کچھ پائییا نے کچھ دوستہ نے سب نے تقریبا دیکھیا ہو تین گاواں آئی سن تو یہ گاواں لاہور جا نے میاں گلفام جاوید انہوں کے فام تے اللہ پاک انہاں نصیب کرے لینا چونیاں چگنیاں پینیاں دے جی الگاغ خیر وافیت نال انہوں دا مال ان تک پہنچائے باقی گلنا دوستو دوستوں نے نصیب دیا حاجی ہو ریکویسٹ کردے نے مال جس ٹائم پہنچے تو اپنا مال چیک کر لو پاس کر لو تسلی کر لو بہت گیلے لامے شکوے میرے خیال ہے نہیں بنتے دی وجہ دوستوں مین وجہ انسان جی چیز دی گارنٹی کونی ہے تو بھی دسو اے جاندار کوئی بھی چیز ہے وقت دی گرنٹی ہے نہ ماضی کی نہ مستقبل کی ہے ہال گرنٹی ہے حال دی کری جیڑی گل ہے وہ ویکھ لو اپنی تسلی پہنچدیا تک کر لو تو باقی اپنے تھن چیک کر لو چلتے نے چالو نے کوئی ناڑتے نہیں باقی اللہ پا خیر کرے دوستو سارے گھر کا مال نہیں ہوں اسی کوئی کوئی تھوڑوں سبز باغ لمیاں چوڑیاں گلا نہ کرنے ہاں نہ کر کے دن ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ پتہ نہیں کتنا چر وپار کران دے کتنا چر مال ویچا دے لیکن انشاءاللہ یاد اللہ دی دنیا کے مال ویچ کے گئے نے اگے بھی دوستوں کافی عرصہ ہو گیا کم کرتے ہیں تو باقی بھی اللہ پاک خیر کرے دا اللہ پاک بہتر کرے گا دو میں دار لکھ چالیس ہزار گئی نے جی اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی پھر میں کم چونیاں پیڑیاں چُگنیاں دے جی اللہ انہیں زندگی کرے جی اللہ پاک انہاں دے واسطے فائدہ مند ہوئی جی ساڑی دوستوں ایسے جی کام بھی ہے آبھی ہے کہ تعویوں ایسا فائدہ ہوے جا بہت مال لے جا فائدہ ہوتا ہے اچھا ہوں دے فائدہ ساری وہ جیت ہے باقی الحمدللہ جی اللہ, جی اللہ تیرا شکر ہے جتنا شکر ادا کریے دوستوں اتنا کم ہے ان شاء اللہ اینڈ تو ایک بیر دوستوں دکھا گل تو بڑی سی ہونا دی اللہ معاف کرے بڑا زہان ہوا دا تے اتنی شاید ویڈیو نہیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اِسی یہ دو گائے جناب میاں گلفام جوید صاحب لاہور ایئرپورٹ دے قریب اِسی پیج رہے ہاں اللہ پاک اس گڑی نو گی نو اس گڑی دے ڈرائیور نو خیر و خرید پہنچائے اپنی منگلے مقصود تک اور خیر و خریت نال اس گی واپس جائے میاں گلفام صاحب ساری اے گزارش ہے جس وقت بچے مال تھوڑے کو پہنچے گا پترا پاس کر لینا اللہ پاک دونوں نصیب کرے انشاءاللہ جی بچیاں رہن اللہ یہاں کے سات لمے کرے دوست ویڑ ل مال منڈی ویچ کے آئے نے ویڑے دے نے دو چار ویڑے دے نے سال بعد دے نے ویچ کے آئے نے پیسے پیسے سر اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے تے ویڑی انہیں ویچنی سی ویڑی نہیں آج ہی اللہ پا معاف کرتے دوستو احتیاط کرو جتنی کستے کر ہو احتیاط کرو مال لینا دسے پاد آ پیسے پان جیبیں پانچ کیونکہ یہ نہیں کہ وپار بندہ کرتا پیسے لین دین کر انج بھی ضروریات زندگی دوستوں اللہ پاک خیر کرے تو اللہ پاگ بہتر کرے تو اللہ پاگ انہوں کا نقصان پورا کرنا بندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا دوستوں نے ویڑی دیتی ہے آج ہی لے لیے تو ویڑی تو مگر بچی ہے ویڑی سوئیے ہے اب ہی ویٹ سوئی ہے, جی ہے، موہ چو چوگی ویٹ ہے تو کد بو تو خود ویکھ لئے ویٹ دس ہے ویڑی کے تھن ٹھیک سو کدب ٹھیک سو کراس ویڈے ہے چولستانی کراس ہے وچی بھی چولستانی ویٹ نے دتی ہے ما تو ماشاء الگو پھر بھی ساڈے تے نصیب نے مقدر نے دو لاکھ بیا دستو ایس ویٹ کی قیمت جی موہ چوں چار داند ہے سازی سوئی ہے اب ہی جی ویڑی وچی دتی سو ویڑی وچھی سامنے اگیں تھلے ٹھیک سو دوستو کتنے دوستوں اچھی لگے تو مطلب بھی ہونا رابطہ کر سکتا ہے مزید گل بات جیڑی وہ میں دس دیا جی فینل ٹھیک ہو گیا دوستوں یہ تصویریں بھی ایک دو میں تا ڈیرے تو دی دی نہیں آئی دوستوں کے کار ہی بدھی تو اج ہی جی ویٹ سوئی ہے مچھلی ویٹ نے دیتی ہے دو دی لکھ روپیہ دوستوں یہ قیمت جی ویٹ دی منہ چار دان دے تو باقی گلنا دوستوں نصیب اللہ پاک انہوں کا کھاٹا پورا کرے نہی کر توسی اللہ پاک نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ چکرے چکر ادا جی ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو تو اجازت چاہوں گا دعا یاد رکھو اپنا خیال رکھو ڈسکرپشن دوستو نمبر دیتے ہونے نے کوشش کرا دا کہ میں دے فرنٹ دے بھی نمبر لا دیا ہوں. اللہ حافظ اللہ نی کے بان